فمع <تصفيق> <تصفيق> الشخص ده كان شكله مش معتوه ولا اي حاجه يعني كان شكله عادي قاعد مع اصحابه وشكله اوبن مايند عشان كده يا جماعه يا بنات خلي بالكم تاني من موضوع الترند اللي هو اللي هو اوبن مايند وبتاع بس هو بيبقى فيك في مثل هو لو اوبن مايند اتوقع انت عارف منين بقى؟ مثلا تلاقيه يقول لك ايه اه يعني ما بيعلقش بقى لبسك وكده عادي اللي انت عايزاه ما فيش شغل ده بس لو عدت واحدة قدامك مثلا اللي بسها أوفر شوية بالنسبة لك يقولك إيه؟ لا لا لا دي عايزة أتنشى لا لا دي عايزة أتنشى يعني هو الشخص كان لسه حاطط صورته على الفيسبوك من غير شجل الصورة بسقاط فيها البنطلون دي انت جاء إيه؟